Tratamentul poate fi împărțit în două și trebuie individualizat. Pentru pacienții tineri este foarte important ă, tratamentul să înceapă progresiv. Și individualizat, această individualizare nu se poate face decât în urma unui consult ă, temeinic și bine pus la punct. Ca să vă dau un exemplu, în cazul unei artroze incipiente simplu fapt că faci o artroscopie de genunchi, că stabilizezi leziunile osteocondrale, după care vin cu tot felul de tratamente adjuvante, poți duce acel genunchi să îmbătrânească concomitent cu celălalt care este sănătos. Tratamentele pot fi împărțite în două, sunt tratamente conservatoare și tratamente chirurgicale. În cadrul celor conservatoare, pe primul loc ar fi uh, fiziokinetoterapia, unde nu trebuie nici să devenim sedentari și atunci ele ajută articulația să lucreze într-un anumit fel uh, în care să nu mai provoace durere. Uh, pot fi tratamente medicamentoase și aici intră toată suita antiinflamatoare în unesteroidiene. Pot fi tratamente uh, medicamentoase care se pot face intraarticular, de la um, antiinflamatorie la vâsco-suplimentare, acid hialuronic, la uh, terapia cu PRP, la celule STEM, ceea ce privește tratamentul chirurgical. Și aici trebuie individualizat, pentru că pot avea artroză doar într-un anumit compartiment al genunchiului. Și atunci se poate face o endoprotezare doar în regiunea respectivă și apar acele, ceea ce noi numim proteze unicompartimentale. Uh, ba mai mult, dacă persoana este uh, și mai tânără iar artroza este unicompartimentală și este la nivelul femurotibial, se pot face ostotomii în care se schimbă, se modifică într-un anumit fel forțele de transmitere la nivelul membru inferior, astfel încât zona respectivă să înceapă să, să mențină și să îmbătrânească odată cu restul genunchiului. Pentru persoanele vârstnice, cel mai bun tratament este artroplastia totală de genunchi, care este o operație standardizată, Că poate fi făcută cu uh, proteze personalizate, că este făcută cu proteze normale, lucrurile sunt cam la fel. Dar uh, faptul că la șase săptămâni pacientul uh, își îmbunătățește semnificativ calitatea vieții, uh, din punctul meu de vedere este terapia care uh, soluționează de departe toate problemele.